هلا مرحبا مسنا نليزي <تصفيق> عزاز الشان راهد بالجزلات وطيب ممليه تهنيت يا فلد ومبروك يك حلال غير سكي شوش الشعر بات القوافيه الشعر بنزال دوافيه اخوك ان ذكرت علي الصيد والعرفان وعلي فعول البال ومره الضروريه موب حسين المطلوخ من ماضيه الازمان تجمد من حضر ساعه الهيه ينومس <تصفيق> عصافه راس بالجوف دوا الحسان <تصفيق> كريد من من منك رافد ونيرانه حيه وجدك عسى يرحم هواب قد مال الرحمن <تصفيق> مو شجاع ولفعول طهاوية قال يا قلت عبد المحسنة الزمحزم المليان فعايد هبة التسميس تشهد الماضي لك اخواني يا خصاين خصايل إسمان وواقفهم الجزلة تراهي بعادية باخص علي حي علي وسع عبطانة وطاريه بين الناس والعز راعية فراس وفراس السعاده ما المطلوخ يا حي طريه شعر بدلال دوافين اخوك انذكرت علي الصيد والعرفان وعلي يفعل البن ومرب ضرورية مو بحسين المطموخ من ماضي الأزمان يجب من فعول حضر ساعه الهيه ينومس عصافه راس بالجبن والاحسان كرد من منك من رافد ونيرانه بحيه وجدك عسى يرحم يا ابن ويا كنت عبد بس ربنا يعان إعذف صعب من طيب والله قوي ويلا من حضر ضاري عبد الله الفخر والشرف هذا النعيم رأى يا حي طارية ولا